Va anar així, al quilòmetre 7 de la comarcal, en el punt en què roures i carrasques s'enfonsen a les clors i la boira s'hi hostatja, accentuant els trets continentals del clima, i la monotonia enxuta dels torsals, Yusi G, que aquell dia s'absentava a la feina, va ser trobat amb signes letals de violència al costat de l'anunci d'una parcel·la en venda i d'un munt rebregat de sacs de pins. Les últimes notícies d'amics i coneguts s'afirmen concloents que el difunt confess ha tingut contactes amb éssers d'altres altres monos, concretament amb naus del gran planeta Alfred, al mirades del cor de Montserrat o al cim del Tereforta, i tal robots daurats que col·leccionaven clients màgics les dues cambres del seu apartament de la Bagneda, per deixats amb rèpliques, vulgars, cassants i monjos. A banda és clar, hi havia poecília, la noia de les algues amb cos d'escata i sal, la humil sirena vinguda d'una mar que es convertí més tard en diminuta quant. I poca cosa més. Uns discos de verneta, uns pantalons gastats i un munt d'escrits desats en un portàtil. És ben senzill transcriure el cel, si l'omples amb l l la bulló dels signes. La Una aventura que es llança lliure al buit. Paraules com aquestes van ser trobades en un roc de calç del Miocè mitjà, a tocar del cadàver i dels turons inhòspits plens de timons i espars. Un bon paio, digué el Piet Alfred, com si tot fos el vol d'una ralbunda mosca, però el temps només porta ocells amb cendra al bec, rassons, perjuris, precs, i els testimonis parlen d'un cel atamuntjat. L'invasió s'acosta. Thank <laughs> you.